ما تريد الهجر مني تجمل اجرك وبودك سيت لي الف معروف ما تريد الهجر مني تجمل اجرك وبودك سيت لي الف معروف قلبي توه يطا ما قد يتحمل من سبتك مجروح بالشاش ملفوف قلبي توه يطا ما قد يتحمل من وحيتك مجروح بشاش ملحوظ. يا دندلا، يا دندلا، يا دندلا، يا ما أريد حبك إبتعد عني إرحال، الوساني ينسى حبيبي يا ما اريد حبك ابتعد عني ينسى يا والحب ملهوب يزمل قلبي للعشق والهوامل ماعاد قلبي فيها والحب ملهوب صديت باب الحب بالدفل مقفال وانت بقلبي ما تحبك وما صديت باب الحب قفل مقفل وانت بقلبي ما تحبك وما حضور. يا دنيا يا دانا ويا دنيا يا دنيا ويا حفك اريد حبك ها ها ها ها أعاد لك ذكرى بقلبي ولا حلّ، وأصبحت مثل أوراق بكتاب ما عاد لك ذكرى بقلبي ولا حلّ، وأصبحت مثل أوراق بكتاب مدلوب، ما أريد حبك يا مني إرحلّ، وانسان ينسى حبني الغلا عوب، ما أريد حبك يا مني إرحلّ، وانسان ينسى حبني الغلا عوب يا دنيا يا دنيا يا مريد حبك انبعد عني ارحل والزمان ينسع فيني القلاع متيم بك ولا عنك اسأل يا كيف بنسى طعن رمحك ولا سيوفك ما متيم بك ولا عنك اسأل يا كيف بنسى طعن رمحك ولا سيوفك تركت بك للحشا ظلي اشعل دمرت ما في داخلي ليتك تشوف تركت رك للحشا اشعل دمرت ما في, في, في, في داخلي داخل ليتك